pel doctor. Sí, m'he repetit una miqueta perquè m'ha començat a fer una calor important I un cop l'any, poca. Hem de parlar de traïcions. Hem de parlar del traïdor. Hi ha gent que creu que no hi ha cap traïdor al ramoll i jo crec que sí que n'hi ha. Traïdor, concretament. Per que és la traïdora, el traïdor, perquè qui creu que és malona? Bé, diguéssim que hi ha uns quants punts que em porten a pensar que la Zurich no s'estima la Zurich, és la traïdora. I ja sé que quan diem traïdor o traïdora ens imaginem algú que treballa amb pel no i pel cos durant tota la seva vida i que ha fet lluitat entre nosaltres i que ens ha enganyat jo no crec que amb les ulls sigui exactament així. Crec que és la traïdora, però crec això no vol dir que sigui mala persona. A veure, si ens entenem. Jo crec que les ulls pateix pels seus amics. Pateix molt. I no està disposada a deixar de la vida per una idea. La qual cosa és, és una idea noble, però una mica tant. perquè ara estàs posant la teva voluntat a l'abans altres especialment els teus amics hauries de confiar jo crec que la Júi quan toca actuar racionalment és una persona molt lúcida però quan ha de reaccionar emocionalment es deixa portar i això ho pot haver portat a que pacti una sortida neta i sense tant, amb el... Si és així, les ulles tenien la millor de les posicions per infiltrar micròfons, passar informació, donar avisos, fins tot a la guàrdia nocturna, en el moment adequat. Penseu-hi bé, penseu-hi si el rol és el mínim d'informació que li demana el no per tal de poder cobrir les expectatives que tenen i al mateix temps intentar salvar els mobles intentar fer els dos amics no seria la persona més avient i a més, a més tenint el seu passat jo no descartaria del tot que el no ha disposat a les lli, a eliminar la càrrega que sobre el seva família recordeu que pel que, que ha pogut vigir la família de les Uri va ser col·laboracionista amb l'anterior rebel·lió i per tant està marcada però no a les Uri ja la devia fer a les Uri està disposada a acabar amb la rebel·lió perquè això que la Lluïn seria acabant. Vostès la creu que el no se'n canvia d'entra dins, senzillament, per manjar i canviar les idees des de dintre del moment. Segur el és de moment en el jo, moment en el jo. Penseu, la Lluïn s'ha de fer la nostra